بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اليوم سوف نشرح كيفية تفعيل حساب بوابة المستقبل وكيفية الدخول إليها أول شيء سوف تطلب من مرشد المدرسة أو الوكيل ورقة فيها تدخل فيها اسم مستخدم وكلمة مرور تدخل فيها نظام نور للتفعيلة هنا اسم مستخدم هنا كلمة المرور هنا رمز التحقق ثم تضغط تسجيل دخول ثم يطلب منك كلمة سر جديدة تضعها انت اي كلمة مرور المهم ان تتكون من اكثر من ستة. ثم تؤكد هذه كلمة المرور، ثم تدخل بريدكتروني وتضغط حفظ، ثم بهذه ك ثم تذهب إلى بوابة المستقبل طبعا تكتب في اللينك بوابة المستقبل سوف تدخل الى بوابة المستقبل ايوه هذه بوابة المستقبل طبعا النت عندنا بطيء <تصفيق> ثم تضغط تسجيل الدخول ثم تدخل هويتك الوطنية Ctrl اللي وضعته انت ثم يقوم الموقع بادخالك الى حسابك طبعا اول ما تخش راح يطلع لك الواجبات كشف درجات والى اخره من الاشياء ما يهمنا نحل واجبنا مثل اللي مره ضعيف طبعا نريد منكم تعليق على الفيديو خاصة إن انت يا مازن ها تمام مرة أنت عندي ضيف ما ادري ما نبغاها بس وهذي بعدين نعلمكم عليها انتهى الوجبات اللي هي تفسير وإلى نضغط على التفسير أوكنا. ثم تضغط على البدء ثم تبدأ بالاجابة الجواب سوف تضغط على الجواب كلا ما اسم الواد الذي الله فيه موسى آه ايساء ثم تضغط على تسليم في النهاية اشكركم على استماعكم استماعكم الى ولا تنسوا لايك شير وسبسكرايب قالكم لتن بعد اش معناه تروحوا على التعليقات تكتبوا لي تعليق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته